Як загалом з електрикою в Тернополі? Ну важко, тому що реально потреба десь мінімум 300 мегаватт на область, а ми маємо менше, ніж удвічі. І тому дуже часто вимикають світло цілими районами, села особливо страждають, тому що там ще менше світла, ніж в місті. Тобто по декілька годин, по дві години в день дають, по три, по чотири, залежить як де. Угу. вчора ми так вчора коли вся Україна була під загрозою ракетних обстрілів і дуже багато ракет на щастя вдалося збити не в перший раз же та 60-76 ось і я так розумію що були ракети які летіли і на західну Україну так. летіли наприклад до Львова але не долетіли не долетіли тому що наше ПО відмінно спрацювало хлопцям дякуємо це і Бачимо, ну працювали, але в нас в області не було, але в сусідніх областях спрацювали, це Хмельницька області, Рівницька, там, то, де реально позбувалися ці ракети, тому слава Богу що не долетіли і це тішить тих показників Ви бачите що це майже 80 відсотків влучань нашої сторони це дуже крутий рівень тобто якщо навіть із які своїх хризується своїм залізним куполом то у них близько там 90-95 відсотків так тобто ми скоро будемо на рівні супердержави яка має просто залізний щит над небом і це буде дуже добре. Тому нам потрібно ТПВ, так нам потрібно, якщо нам ще б дали Петро то американський, я думаю, тоді зовсім інша була ситуація. Як взагалі зараз живе область і обласний центр Тернопіль от в умовах, коли не вистачає електрики, чи працює бізнес, як як люди дають собі раду. Тут дають раду, хтось ставить генератори і бізнес особливо це робить, ставлять там ті батареї, інвектори, по-різному рятуються і розуміючи, що життя продовжується, треба виходити з ситуації, яка є. З нас працюють ті пункти, так, по рятунку, там, незламності і... Ми, до речі, власна рада виділили більше 40 наших комунальних закладів, в яких в них розташовані якраз пункти незглавності. Тому там є світло, там є генератори, там є теплий одяг. Ну, все те, що необхідно. Тому про бізнес підлаштовується, і я бачу просто, що дійсно, маса людей, особливо чарні генератори за кордону. Хтось нові купляє, хтось білушні, але для того, щоб не зупинялося виробництво. Ну і зійсно, тобто це воно б'є по кишені, тому що особівартість там, наприклад, чи та знає, кафешка, чи це, не знаю, там млин, пекарня, яка працює на генераторі, і на такому світу це зовсім інша умова. Ну собі вартість, але щоб не зупинилося, щоб не стало бізнес, щоб люди не залишилися без роботи, мусимо виходити з тої ситуації, є.